يوميا احنا عندنا فتنه والحمد لله، فتنه البيضان، وفتنه السودان، وفتنه اليمن، وفتنه اليسار، والحمد لله والمتفرجون كثر، يمد هذا ويمد هذا، والكل ينظر، والكل ينظر، هذا الشعب اليمن مسكين، هذا الحوثي والشرعيه، قتال مستمر، هذا منا نخليه له جزء نصف الدوله، يصدر نفط ويستورد السلاح. منا والطائرات والأقمار قمر الصناعيه ما اشوف هذا هذا الدعم ايران بالسلاح وهذا الدعم السعوديه وما يصير لازم الامم المتحده تتدخل وجا مسؤول المنظمه الامم المتحده وقال غير تشوف ورد وجاءت الامم المتحده وجال وقال انه وقال يريد يصلح الوضع لكل هذينك كذابين انتم ما حد يريد يذبح الناس والناس والناس والاخرون يمدونهم في طيانهم واحنا مصلحين شلون هذا؟ شلون جت السلاح؟ شلون طب هذا الميناء؟ شلون يصدر دفع؟ شلون يجيب سلاح؟ وشعب مسكين يمشي حافي، شلون جاب العتاد؟ سيارات من يجيب لها وقود؟ الجيش هذا شلون نجى؟ نام وقعد له الى تدريب، من دربه؟ من جابه؟ من الذي يديم هذه الاستمرار؟ اذا فلوسك رواتب، انا شلون اقاتل بلاش؟ غير عند جهال، غير عندي عيال، غير تعطيني معاش؟ هذا السلاح إذا عطل اذا اذا اكو مستشفى ميداني اكو اذا اكو ديمومه للحرب والكل مصلح الكل مصلح طواويس في الاصلاح هؤلاء الذين من الذين كما قلنا من الذي يدفع الثمن؟ انا وانت نحن في المحرقه نحن ندفع المحرقه من جاب لنا تنظيم القاعده بيوم وليله شن طفروا من افغانستان طبوا العراق شلون جاوا؟ شلون جاوا؟ بس هذا ما يصير ملف خطر شلون اجى تنظيم القاعده علينا من درف اجابنا احنا على افغانستان عندنا افغاني بيسافر كل افغان رايحين لافغان زائرين افغان حاجين لافغان ما اعرف والله ولا شايف افغان عندنا مدارس افغانيه شلون اجايبنا شلون طفرهم تنظيم القاعده شلون عمره من افغانستان الى ايران الى العراق شلون يجو شلون عرفونا من عرفهم ما ادري بهم لا نسابتي لا قراتي لا جيراني شلون صاروا شلون مدوهم شون دخلوهم؟ اسكت ما يستهجيدي من الذي اختتل شعبه؟ هولك على بكرة أبيه ملايين نازحين ملايين قتلة ملايين بلد مشرد. هاي الفتنة يا أخواني والكل لا يعلم